Kalau Nabi SAW ayyamu tashriqi, ayyamu aklin wa syurbin kata Nabi SAW hari tashriq ialah hari-hari untuk makan dan minum berkata Imam an Nawawi rahimahullah hari tashriq ialah hari selepas Hari Raya Aidil Adha iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah." kenapa dipanggil tashriq? tashriq dalam bahasa Arab iaitu menjemur daging oleh itu pada 11, 12 dan 13 Zul Hijjah yang terpakai dalam Masjid Syafi'i, kita dilarang berpuasa pada hari tersebut kerana hari itu ialah hari untuk makan dan juga minum.